يا صعبي دور عليا في وسط القبال العليا يا صعبي دور علي في وسط القبال العليا يسوع يشوفني انا حزين عارف اني تيمس يسوع يا انا لازم يوصل ليا رحت ادور على راحتي بعيد وهربتي فاكر هبقى سعيد رحت ادور على راحتي بعيد وهربتي فاكر هبقى سعيد ادي حالي بعيد عن راح الدياب كلها حوالي ادي حالي بعيد عن رعية الدياب كلها حوالي يا خروف بالوشري خروف بالوشري يا سامي دوار العالي في وسط الجبال العالية يا سامي دوار في وسط الجبال العالية يا سوائي انا حزين عارف اني تايمس يسوع يشوفني انا حزين عارف اني تايمس لازم يوصل لي لازم لها أترك صدرك الحنون وجنبك من أجلي مطعون لها أترك صدرك الحنون من أجلي مطعون يحميني من الأشوات يا صعبي دور عليها في وسط القبال العليا يا صعبي دور عليها في وسط القبال العليا يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه مسكين يسوع يشوفني أنا حزين نيفاية مسكين لازم يوصل ليا زين يا صوت ليا ويشفت يا صوت مني وصوت حلو يفرحني ويشفت يسوع صوت مني وصوت حلو دا إلهي فرح لام علي كان زعلان خالص علي، دا إلهي فرح لام علي اني كان زعلان خالص علشان الاخ طرأنقذني أخطر أنقذني يا صعبي دور عليا في وسط الجبال العالية يا صعبي دور عليا في وسط الجبال العالية عارف اني تايه مسكين يسوع يشوفني انا حزين عارف اني تايه مسكين لازم يوصل لأمام يا صعبي دور على في وسط الجبال العالي يا صعبي دور في وسط يسوع يشوفني انا حزين عارف إني تايه يسوع يشوفني انا حزين مسكين وصلي لي لازم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 يا سامي عليا في وسط الجبال العالية يا يشوف في وسط انا حزين عارف اني تيهمس يسوع يسوع انا حزين عارف اني تيهمس لازم يوصل لي لازم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 احميني من لك ومين امنع عني لها لك باترجى يا يسوع باترجى يا يسوع يا بدور عليا في وسط الجبل العاليه يسعى علي في وسط الجِبَالِ العاليه يسوع يشوفني انا حزين عارف ان تايه مسكين يسوع يشوفني أنا حزين ليه مسكين لازم يوصل ليا لازم يوصل ليا وشفت يسوع قرب منه صوت الحلوي يفرحني وشفت يسوع أرضب مني وصوت الحلوي دا إلهي فرح لما ألاني كان زعلان خالص علي ده إلهي فرح رحلة معلقاني كان زعلان خالص علشان من الأخطار أنقذني من الأخطار أنقذني يسعى لي يدور عليا وسط الجبال العالية يا دوارا. دور تايه مسكين يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه مسكين لازم يوصل ليا أنا لازم